Η επιτυχία απαιτεί ηγεσία, την οποία οι περισσότεροι δεν είναι πρόθυμοι να αναλάβουν. Χρειάζεται να έχετε λίγο παραπάνω θάρρος. Οι ηγέτες δουλεύουν πιο σκληρά όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Είναι εύκολο να ηγείστε όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και όταν όλα πηγαίνουν ρολόι. Ένας ηγέτης γεννιέται όμως όταν ο δρόμος γίνεται δύσβατο και ξέρω ότι κάποιοι κουνάτε το κεφάλι σας και συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση, αλλά η πραγματική ηγεσία φαίνεται όταν βρεθείτε σε μία δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση της ηγεσία. Να ηγείστε όταν ο δρόμος έχει εμπόδια. Όταν η ομάδα σας διστάζει ή παραπέει ή όταν είστε αντιμέτωποι με φαινομενικά ανυπέρβλητα εμπόδια, τι κάνετε, υποχωρείτε ή ανεβάζετε, ρυθμούς, ανεβάζετε τις στροφέ. Όταν τα παρατάει το καλύτερο σα άτομο. Α πούμε ότι έχετε μια ομάδα με 120 άτομα και μεγάλο μέρο αυτού του δικτύου έχει δημιουργηθεί από ένα άτομο. Και το άτομο αυτό αποφασίζει να σταματήσει. Εσεί τι κάνετε. Σκέφτεστε να απαραιτηθείτε ή ενεργοποιείτε το εσωτερικό σα κίνητρο και πηγαίνετε να βρείτε ακόμα τρία άτομα που ήταν καλύτερα από τον πρώτο σα. Φυσικά, ξέρω ότι αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να το λε παρά να το κάνει. Και γι' αυτό το λόγο, τόση λίγοι μόνο καταφέρουν να φτάσουν. Σε υψηλά επίπεδα και σε μεγάλα εισοδήματα. Η επιτυχία απαιτεί ηγεσία, την οποία οι περισσότεροι δεν είναι πρόθυμοι να αναλάβουν. Χρειάζεται να έχετε λίγο παραπάνω θάρρο. Θα πέσετε, θα έχετε αφιβολίε, πιθανόν θα αφισβητήσετε και το λόγο που κάνετε το τι κάνετε. Και ξέρω ότι όσοι από εσά έχετε ομάδε καταλαβαίνετε ακριβώ γιατί τι πράγμα μιλάω. Αλλά οι ηγέτε δεν παρετούνται όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Οι ηγέτε ανεβάζουν στροφέ όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Αν θέλεις να μάθεις πώς να χτίσεις μια τεράστια ομάδα στο δικτυακό marketing ή στην εναλλακτικη επιχειρηματικότητα και να κερδίσεις πολλά χρήματα δουλεύοντας με μια απασχόληση, θα σου πρότεινε να μπει στο greekcoach.gr κάθετα part-time και να κατεβάσεις το δωρεάν βιβλίο σχετικά με το πώς να χτίσεις μια επιτυχημένη επιχείρηση με μερική απασχόληση.